не знаю, як у вас питатися, як у вас як у вас справи ви знаєте, дуже холодно насправді, тому що вже там тиждень таких спільних морозів. Перед цим було і Новий рік, і Різдво це були там такі мінусові плюсові температури, дуже були розмиті дороги. Зараз вночі особливо дуже великі морози. Тому це ускладнює те, що підня доводиться відбивати по декілька атак піхоти, відбивати по декілька атак оцих мобіків, тому в принципі багато-багато складнощів, але загалом ситуація контрольована, хоча незвичайно складна. Ворог продовжував використовувати і артилерію, тобто побільшого трошечки обстрілів в порівнянні з тим, що було там ще 3-4 тижні назад помітно що ворог намагається продовжувати штурмувати, просуватися вперед але так само помітно його певне виснаження тобто він вже не може робити це по всім напрямкам там на кожному на квадратному кілометрі грубо кажучи а вибирає для себе точки концентрації де вони пробують просуватися далі вперед що чути в солидарі що там відбувається з того що ви знаєте з того що у вас є підтверджена інформація ви можете поділитися я хотів би закликати в першу чергу довіряти і там певну, знаєте, інформаційну тишину, тому що це вимагає певної інформаційної гігієни для того, щоб не допомагати ворогу, адже е, ми чітко знаємо, що ворог сам не, не має тої сильної сторони комунікації і обізнані ситуації, це не є сильна сторона ворога, тому в першу чергу в будь-яких коментарях ситуації солідару треба так, щоб ворог не допомагати ворогу щоб він знав про свою ситуацію. Адже, ну, зокрема, їхня тактика дій малими групами, малими толпами я називаю інколи це підготовлені вагнери, інколи це підготовлені якісь там солдати. А в більшості це просто наживка, гарматна м'ясо. То їхня задача просунутися і визначити там. Знаєте, така ну бій приманкою, то визначити наші вогневі точки, визначити куди де як можна просунутися і будь-яким шляхом передати сигнал передати точку докуда дійшла ця група смертників і вже тоді від цього буде прийматися рішення російським командуванням чи застосовувати артилерію чи застосовувати іншу чи все більше і більше піхоти посилати власне тому ситуація навколо соліодара вимагає дуже великої такої інформаційної тиші в плані ситуації в плані оперативно-тактичної обстановки для того щоб а, ворога щоб ворог не знав що як де де яка тактична обстановка у самого ж ворога тобто йому не допомагати і це полегшує знищення оцих от е, сотень е, Сотень солдатів гарматного м'яса. Ми чітко знаємо, що ворога зараз починається дефіцит живі силі. Тобто їхні командири, їхні там ну командири, рот, командири батальйонів е постійно просять про нову і нову піхоту. все е про нових і нових дешевих оторазив солдат, чи то модики, чи то зеки, чи то найманці е байдуже всі, всі вони вороги, всі вони вбивці, які прийшли на територію України і. Цей дефіцит у них, проблема з дефіцитом живої сили у них поглиблюється. Вони все, що в них є, зібрали для того, вони зрозуміли, що пахмут не має сенсу певним чином штурмувати Глоб. Вони продовжують його знищувати артилерію, воним ваво. Вони певним чином отримали відсіч, тому що всі ці поля, посадки, сел, вулиці сіяні біосміття, І вони хочуть пробувати бійти з півдня українське місто. Збройні сили дають їм в цьому вістіч І загалом те, що ми говоримо Про Солідар, про навколишні ділянки та І про сам Бахмут Це ну там немає настільки величезного тактичного значення. Це декілька квадратних кілометрів, е навіть не місто, ну, якщо подивитися світлини, бачу, світлини, солідар. це просто вже перепахано переоррано, там не те жодної цілої будівлі немає, там немає жодної цілої там фактично це зобре цілої, цілої, цілої настільки обільно посипається вогневою артилерією. Мирні українські міста, які ще там рік назад жили мирним життям, взивалися підприємства, бізнесом тощо. І в цих умовах е, е, нам треба проявляти стійкість, динамічність, хитрість і знищувати ворога набагато більше. Тобто, в динамічній обороні треба знищувати ворога так, щоб він вичерпав свій ресурс і наступальний потенціал. Власне, фотографії з Бахмута, як Бахмут виглядав до 24 лютого, і як зараз виглядає, це просто вражає, наскільки було красиве містечко, красива набережна зроблена, я так підозрюю, що десь зроблена в останні роки. І, і те, що, в що місто перетворили е, окупанти зараз, це просто якась випалена земля, такі остови від будинків. Ще вчора бачила фотографію бронежилета військового хлопця. Я так розумію, молодого з Бахмута, який на бронежилеті написав: Боже, якщо я помру молодим, впусти мене в рай, бо в пеклі я вже побував. Ось цей бронежилет. І ви знаєте, це. Різні вже фотографії, різні відео ми вже бачили з передової. Зрозуміло, що ми багато чого не знаємо і не бачимо. Це бачите ви. Але коли ти бачиш такий бронежилет, він просто це, це пробирає до, до кісток, мороз по шкірі. Тому що ти розумієш, що переживає ця молода людина, яка би могла... Робити щось інше в своєму мирному житті можливо вчитися, можливо, створювати щось прекрасне, можливо, просто створити сім'ю чудову і виховати чудових дітей. Але зараз вона мусить боронити країну і, і власне, і боронити місто, в яке яке орки ці окупанти перетворили в пекло. Дійсно, тут ну ми маємо говорити про цих героїв, про цих хлопців, які роблять дива, тому що. Війна виграється стійкостю, розумом, хитрістю, і те, що зараз є війна, війна – технології, Тому саме від стійкості кожного солдата, кожного бійця залежить дуже багато. Зокрема, один снайпер може зупинити атаку роти. Одна гармата, один міномет, там один, один розрахунок важкого кулемета теж може закрити прорив. І від героїзму кожної в кожного, кожного солдата, які зараз маневрують, зупиняють, наносять вогневе ураження, чи то з будь-якого зброєння це є ті герої, які ламають зуби величезні російської армії. І те, що знову ж таки відбувається зараз на Бахмутському напрямку, ворог згрів все, що в них є зараз на Бахмутському напрямку. З усього Бахмутського напрямку згрів усе, щоб а, обійти з півночі ситуацію навколо Солодара, бій, бій навколо Солодара. Це просто йде е, е, війна за декілька квадратних кілометрів декілька квадратних кілометрів. І в цій війні наша задача, повторюсь, показати цю стійкість, показати перемогу України е, в тому, щоб е, просто знищити от той, знаєте, е, ну, ворог несе до тисячі вбитих щодня, сотня. Те, що ми бачимо, зокрема, те, що батальйон «Свобода» щодня знищує, це десятки орків щодня тільки на одному напрямку на одному маленькому напрямку бахмутського фронту тому е вони ту ціну які, яку ворог платить за е те баштинство ну з ворога вже сміється весь світ і в шоці весь світ через те що вони вчепилися. І не можуть нікому нічого показати, несуть величезні втрати і просто вкапують. І от е, вся сила російської армії вкапується і лишається в цих посадках Бахмута. Тому слава кожному герою України, який зараз ці люті морози е, е, відбувають щодня по декілька атак, і під час перманентного постійного діючого що стрілкового артилерійського бою. Добовижно, що всі військові говорять про те, що морози страшні і ці морози не зупиняють наших окупантів. Зупиняють, вони доходять і лишаються просто, просто від морозів доволі багато гине.